Lepša jutra so na dolinskem, priča ka na oposudovinskem, veselje in škot, latna lička, razkrivajo vse to, svička. Prebuja žlana Sena rava megli se skriva, krka sanjava, kot konča se uda, prišli do nas smo. Naše ga suda! Marješki smo, doplica zbrani, vsi oblaženi, od slastni hrani. Tu je življenje, kot v raju, dobro te se na istem kraju. Pojutru res je dan lep osveta o oh, yeah! ja moj le še jeda želica yeah! Želica. Ja, ja, dolinska kraljica sobiskega srca, dolinska kraljica.